Вікторія Володимирівна живе у Шевченківському районі. Каже, щоразу після дощу на дорозі неподалік басейну Славутич утворюється річка. Цього разу метрів 15. На протяжині декількох днів ід. Йде... Протягом двох днів злива, така погода. Неможливо проїхати транспорту. Я живу в цьому районі майже 30 років. Таке неподобство щорічно. Місцевий житель Юрій Васильченко теж скаржиться на глибокі калюжі, воду з яких черпає машиною. Мені як водію то заважає. Мені як водію, то заважає. Ніколи не проїдеш тут. Будь-який дощ і оце таке. Машиною плавимо тут. Доводиться чистити після всього цього її. Дуже часто я тут проїжджаю. Дуже часто я проїжджаю тут і ця калюжа дуже всім заважає. Буває так, що на капот вода потрапляє. Водії проїхати не можуть на дослідній станції теж машини не можуть калюжі об'їхати. Найчастіше в мене від цього страждає ходова частина авто. Потрапляє вода у підшипники. Тощо потім починає все скрипіти. Все время посліда завжди. Після дощу ці калюжі. Я від транспорту відходжу, щоб не облили. водії негуманні. чино утворення калюж на цій ділянці, засмічення зливостоку на вулиці Іванова. Вона була засмічена після останнього дощу, це було вчора 2 червня. Плануємо найближчі часи прочистити. Вона була побудована 6 років тому і декілька років вона працювала дуже добре. Але після експлуатації, після трьох років є недоліки, які ми усуваємо останні роки противою експлуатації і плануємо провести реконструкцію на аварійному учасці на цій ділянці ливневої каналізації по вулиці Іванова. На даний час готується документація, щоб виконати ці роботи. О 14.30 комунальники з підприємств «ЕЛУАШ» та «Водоканал» почали розчищати зливостік, і рівень води поступово почав спадати. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Новини на Суспільному, Запоріжжя.